انٹلیکچل کریم ہے اس سے بات کرنے کا مجھے موقع دیا دیکھئے میں ایک کوئی نادینی اسکالر ہوں صرف ایک طالب علم تاریخ کا بھی اور اپنی جو بھی اسلام کی تاریخ میں نے پڑھی ہے اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ریلیشن ہیں دنیا کا کیونکہ مجھے موقع ملا کہ دنیا میں مغربی کلچر کو اندر سے دیکھنے کا اور مجھے کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا دیکھنے کا بھی موقع ملا تو میں جو اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ میرے اپنے پرسنل ایکسپیرئنس سے ہے اور جو میں نے یونیورسٹی میں میری ڈگری تھی وہ بھی پالیٹکس کی تھی تو میں سب سے پہلے آپ کو جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا وہ یہ کہ دیکھیں جو ہمارے انٹلیکچوئلس ہمارے علماء ہمارے اسکالرز ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پاکستان کو جو ایک ساری مسلمان دنیا میں ایک یونیک ملک بنا تھا جو اسلام کے نام پہ بنا تھا باقی ملک اور وجہ سے نیشنل اسٹیٹس تھی مثلا ترکی ایونچلی جب عثمانیہ سلطنت ختم ہوئی یا خلافت ختم ہوئی تو ترکی ایک ایک نیشنلزم کے نام پہ آ, کمال تاطر نے کھڑا کیا تھا اور اسی طرح سارے جو آپ دنیا میں ملک دیکھتے ہیں وہ نیش وہ, وہ نیشنلسٹ ہیں ہمارا ملک بناتا ہے اسلام کے نام پہ ایک آئیڈیالوجی کے نام پہ اور دنیا میں صرف دو ملک بنے ہوئے ہیں آئیڈیالوجی کے نام میں جس میں پاکستان ایک ہے اور اس کی بڑی اسپیسیفک آبجیکٹو ریزولوشن میں اس کا ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز دیں کہ پاکستان کا روڈ میپ اور وہ انہوں نے ڈیفائن کیا تھا اسلامی فلائی ریاست اور اس کا اگر آپ اس کی بھی ڈیپتھ میں چلے جائیں تو وہ اس کو مدینہ کی ریاست جو سب سے پہلے اسلام کی ریاست سیٹ اپ ہوئی تھی مدینہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر وہ دنیا کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی تو ہم جو فاؤنڈنگ پرنسپلس تھے اس کے اوپر بیس کرنا تھا پاکستان تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ اسکالرس کے لیے کہ یہ آپ کا کام ہے کہ اس کو عوام تک لے کے جائیں کہ وہ ریاست کیا تھی کیا بننا تھا اور بند کیا گئے اور پھر دنیا سے کمپیئر کریں کہ دنیا دنیا کون سے ملک آگے نکل گئے ہیں کون سے ملک پیچھے رہ گئے ہیں کن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں اور کن کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں وہ کون سے ملک ہیں جدھر ہمارے لوگ ترستے ہیں فراڈ لینڈ ویزاز لیتے ہیں انلیگل امیگرٹس بن کے باہر جاتے ہیں ان ملکوں میں مسلمان ملکوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیوں میں بیچارے جا رہے ہوتے ہیں یوروپ میں اور ڈوبتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور صرف اس لیے کہ وہ بھاگنا چاہتے ہیں ہمارے ملک سے ان ممالک جن کو جو مسلمان ملک نہیں ہے تو وہ کیا وجوہات ہیں تو میں میرا جو سب سے پہلے میں اسی شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں اسلام کے اندر ہمارا رب العالمین ہے سب انسانوں کا خدا ہے رب المسلمین نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے تو یہ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جب جو بھی انسانی معاشرہ ان کے اصولوں کے اوپر ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ جو بھی انسانی معاشرہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو وہ انسان ہو تو آج آپ جب کانٹرڈکشن دیکھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سے پہلے یورپ اوپر گیا آج امریکہ اوپر ہے چین اوپر جا رہا ہے لیکن مسلمان تو نہیں ہے یہ اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو یہ ان اصولوں پہ چل رہے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست پہ سیٹ کیے تھے جو اصول تو ان کے میں مین چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیپتھ میں تو اسکالرس کا کام ہے جانا اور لوگوں کو ان ڈیپ میں بتانا کہ کیسے کیوں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو ان کی شریعہ پہ چلو تو وہ تو ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے نا قرآن تو ہمارے لیے گائیڈنس ہے تو جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے تو وہ کسی وجہ سے دیتا ہے کیونکہ وہ جو انہوں نے سٹیٹ سیٹ اپ کی تھی وہ اس سٹیٹ کے اندر دنیا کے تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا کبھی بھی اتنی تھوڑے وقت کے اندر اتنا بڑا دنیا کی تاریخ میں تبدیلی نہیں آئی اور ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ, جی کہ منگولین نے چنگیز خان کے منگولین نے انہوں نے بھی تقریباً آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا لیکن جب چنگیز خان کی اور منگولین فوجوں نے قبضہ کیا تو تو خون کے دریا بی تھے یہاں جو چینج آئی ہے اگر آپ مدینہ کی ریاست کو سٹڈی کریں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ سو بائیس پہ پہنچے تھے مدینہ ہجرت کر کے اور چھ سو بتیس اس دنیا سے پردہ کر گئے تھے وہ دس سالوں کے اندر ایک وہ انقلاب آ چکا تھا اس میں سارا جو عرب تھا وہ ان کے شروع ہوئے تھے تین سو تیرہ پہ اور سارا اب عرب ان کے نیچے آ گیا تھا اور ٹوٹل جو لوگ جن کی جانے دونوں طرف جنگوں میں گئی تھیں وہ بارہ سو تیرہ سو تھے تو اس اصل میں وہ فکری انقلاب آیا تھا انہوں نے ذہن چینج کر دیے اور وہ لوگوں کو تبدیل کر دیا وہ لوگ جن جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دو سپر پاور تھی پرشین اور رومن بیزنٹائن امپائر دونوں طرف انہوں نے ان دونوں امپائرز ان کے سامنے کولیبس کر گئے لیکن وہ اصل کولیپس کیے تھے جو ایک انہوں نے ذہن چینج کیے تھے لوگوں کے اور اس کو اور طرح آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک جس طرح مولانا رومی کی میں بڑی فیمس سہیں گے وہ بڑی سمجھنے والی ہے کہ اس نے انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو تو اصل میں انہوں نے ان کے پر دے دیا انسانوں کو ان کو ان کے ان کو آزاد کر دیا لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا وہ بہت بڑا لا الہ الا اللہ دعویٰ آزادی کا ہے اور پرواز صرف آزاد انسانوں کی اوپر ہوتی ہے غلاموں کی پرواز اوپر نہیں ہوتی اس لیے جو علامہ اقبال کی ساری غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی جو کوشش کی تھی وہ ساری آزادی کی وہ بات کرتے تھے وہ جو شاہین کا علامہ اقبال کا کانسیپٹ تھا وہ صرف آزاد شاہین اوپر جا سکتا ہے باقی مخلوق سے تو مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو آزاد کیا ذہنی طور پہ آزاد کیا لا الا اللہ کے ذریعے آزاد کیا اور پھر وہ جو ریاست بنائی وہ اصولوں کے اوپر کھڑی کی گئی نمبر 1 اس کا اصول تھا عدل اور انصاف یہ یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑا قرآن میں بار بار انصاف کے اوپر ایمفسس آتا ہے کہ انسان کے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق ہوتا ہے انصاف جانوروں کے معاشرے میں مائٹز رائٹ right ہوتا ہے انسانوں کے راستے میں انصاف ہوتا ہے طاقتور اور کمزور ایک برابر ہو جاتے ہیں اور یہ سب سے بڑی چیز مدینہ کی ریاست میں انہوں نے سیٹ کی عدل اور انصاف حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے ان کا پہلا مشن سٹیٹمنٹ تھی میں طاقتور اور کمزور کو ایک برابر کروں گا قانون کے سامنے اس کے بعد حضرت عمر کی مشن سٹیٹمنٹ یہی تھی کہ میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا اور پھر حضرت علی کی بھی مشن سٹیٹمنٹ یہ تھی تو بیسکلی جب آپ انصاف قائم کرتے ہیں ایک معاشرے میں آپ لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں جب آپ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرتے ہیں ایک معاشرہ جب ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو وہ معاشرہ اس, اس قوم کے پوٹینشیل کو ریلیز کر دیتا ہے اس کی پرواز اوپر کر دیتا ہے ان کو پر دیتا ہے انسانوں کو کبھی بھی غلام انسانوں نے کوئی بڑے کام نہیں کیے آج تک اور غلامی صرف یہ نہیں ہوتی کہ فزیکل غلامی ہوتی ہے ذہنی غلامی اس سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے اور وہ جو کلونیلزم کا جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے وہ ہمیں ذہنی غلام بنا دیتا ہے دوسرے کلچر کی ہم ابھی تک یہی یہ نہیں سمجھ سکے کہ جب ہم انگریزی پڑھاتے ہیں لوگوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے اور کیونکہ اس وقت اس وقت, اس وقت سیوم کیا جاتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ انگریزی زبان کے لیے سیکھنا ضروری ہے وہ ایک وقت پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چائنا بھی جانا پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے تو وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اس کے انگریزی کی وجہ سے ایک دوسرے کلچر کا غلام بن جانا یہ بڑی خطرناک چیز ہے کیونکہ غلام پھر اچھے غلام ہی بنتے ہیں ان کے اندر اوریجنل تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے اوریجنل تھاٹ ختم ہو جاتا ہے انویشن انوینشنز جس کی وجہ سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ صرف ر... وہ بس صرف باہر سے نالج کو اڈاپٹ ہی کرتے رہتے ہیں وہ اپنی پھر نالج پروڈیوس نہیں کرتے اور یہی جب آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو جو ایک دم وہ سولیزیشن اوپر گیا تھا اس کے پیچھے پورا ایک انٹلیکچل پورا ایک تھنک ٹینکس بنے تھے جو جو بغداد کے اندر بیت الحکمہ قائم کیا تھا ہارون الرشید نے اور محمون الرشید نے وہ جو ساری دنیا سے انہوں نے کتابوں کی ٹرانسلیشنز کی تھی وہاں اس میں اس میں بڑے بڑے اسکالرس نکلے تھے مسلمانوں نے دنیا کے اندر سائنس میں لیڈ کیا تھا ٹاپ اسکالرز مسلمان تھے اس کی وجہ تھی کہ ان کی باقاعدہ ایک علم سیکھنے کو انہوں نے ایک سیکرٹ ڈیوٹی بنا دیا کہ آپ اگر عبادت کا درجہ دے دیا تعلیم کی حاصل کرنے کا اور پھر اوریجنل تھنکنگ آئی جب انہوں نے ٹرانسلیٹ کے اور گریک اسکالرس کی انہوں نے جب کتابیں ٹرانسلیٹ کی عربی میں اور پھر اپنی اس کے اوپر تبصرے کر کے ان کو اس تھاٹ پروسیس کو آگے لے کے گئے تو اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے اور یہ مسلمان دنیا کا کہ کلونیلزم کی وجہ سے ابھی تک ہم اس ذہنی غلامی سے نہیں نکل سکے ہم ابھی تک جو انگریزی بہتر بول رہے تھے اس کو ہم ایک بڑا اسٹیٹس دیتے ہیں معاشرے میں ہم یہ ریلائز نہیں کرتے کہ یہ تو صرف مینز ٹو این اینڈ ہونا چاہیے یہ تو صرف ایک یہ طریقہ ہونا چاہیے باہر کی نالج ایکوائر کر کے اور پھر اپنا تھاٹ پروسیس ڈیولپ کرنے کا اور اسی لیے ابھی تک ہم کہ کیا ہونا چاہیے تھا پاکستان کو ہم یہی نہیں سمجھ سکے کہ اس کی بڑی ایک عظیم خواب تھا مشن سٹیٹمنٹ تھی اسلامی فلائی ریاست بیسکلی مدینہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا ہونا تو آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جو نمبر ون پرنسپل تھا عدل اور انصاف جس کو اس کو انگریزی میں رول آف لا کہتے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمان دنیا کے کیا حالات ہیں رول آف لا کے انڈیکس میں اور آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ مغربی ریاستیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے رول آف لا کے انڈیکس میں وہ کدھر ہیں ایک رول آف لا انڈیکس ہے جس میں ٹاپ پہ سوئٹزرلینڈ ہے نائنٹی نائن نائن اور سب سے کم ہے نائجیریا سات پرسینٹ پہ نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے غربت کی انتہائی وہاں نائجیریا میں سوئٹزرلینڈ میں کوئی ریسورسز ہی نہیں ہیں لیکن کیونکہ وہاں رول آف لا انصاف ہے وہ سب سے خوشحال ملک ہے یورپین ویسٹرن ملک سب ایٹی ٹو نائنٹی پرسینٹ ہے رول آف لا میں اور خوشحال ہے اور مسلمان دنیا شاید ہی کوئی مسلمان ملک بیس سے اوپر ہے اور پاکستان کا حال آپ کے سامنے یہ جو اب سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ جو تماشے ہو رہے ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ جیلوں میں ڈالنا کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی کوئی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا طاقتور جو مرضی کر لے پاکستان میں وہ چوری کر کے این آر او لے لیں قبضہ گروپ پھر رہے ہیں پاکستان میں قبضہ گروپ کون ہوتا ہے جو طاقتور کمزور کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے تو یہاں تو کمزور کی حفاظت کرنے کے لیے معاشرے کے اندر جو ہونا چاہیے تھا پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا عوام کے اور لوگوں کے رائٹس کو وہ ہے ہی نہیں کبھی آپ نے سنا یورپ کے اندر کبھی کوئی قبضہ گروپ ہے کبھی سوچا ہے کہ کسی یہ جو پاکستانی کبھی پوچھا ان سے کبھی کسی کی زمین پہ قبضہ ہوا یا گھر پہ قبضہ ہوا کبھی آپ نے سنا ہے وہاں کے ملک کے طاقتور لوگ جو ملک کی ریسورسز کو چوری کرتے ہیں جس کو کرپشن کہتے ہیں کرپشن ہوتا ہے جو آپ قوم کے پیسے کو چوری کرتے ہیں اور جو چوری ہمارے وہ انڈیویجل اس کو چوری کہتے ہیں ڈاکا کہتے ہیں لیکن کرپشن وہ ہوتی ہے جو قوم کے وسائل کو چوری کرتے ہیں کبھی آپ نے سنا ہے کسی مغربی ملک کے اندر کہ بڑے بڑے چوروں کو این آر دیا ہو اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جو طاقتور جب چوری کرتا تھا تو اس کو اس کو نہیں پکڑتے تھے کمزوروں کو صرف سزا دیتے تھے تو یہ آج اب مغرب میں آپ کو نہیں نظر آئے گا وہ سب سے زیادہ زور ہوتا ہے بڑے چوروں کو پکڑنا سنگاپور جو آج سب سے بڑا سکسیسفل ماڈل سمجھا جاتا ہے ہمارے ساتھ سنگاپور کی پر کیپٹا انکم تھی پچاس پچپن پچ ساٹھ سال پہلے ہمارے اور ان کی کیپ پر کیپٹا تقریباً ایک ہی برابر تھی میرا ڈیڑھ سو دو سو ڈالر ایسی کچھ تھا آج سنگاپور کی پر کیپٹا ساٹھ ہزار ڈالر ہے اور پاکستان کی پر کیپٹا ان کا مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پتا نہیں دو ہزار بھی پہنچی ہے نہیں کیونکہ اب جب روپیہ گرتا تو وہ نیچے آ جاتی ہے پر کیپٹا اور اب سو روپیہ گرا ہے پچھلے آٹھ نو مہینے میں سو روپیہ ڈالر میں گر چکا ہے تو سوچے کہ پر کیپٹا اور نیچے آ ڈالر ٹرمز کے اندر تو سنگاپور کی ساٹھ ہزار ڈالر پر ہے تو سنگاپور نے کرپشن کے اوپر آتے سات ہی ہاتھ ڈالا کیسے قانون رول آف لا اسٹیبلش کر کے انہوں نے چھوٹے چوروں کو نہیں پکڑا انہوں نے وہ جو حدیث ہے اس کے اوپر چل کے انہوں نے سب سے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے وزیروں کو پکڑا اور اس کے بعد نیچے خود ہی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چوری سے ملک تباہ نہیں ہوتے جو بڑے بڑے وزیر وزیراعظم منسٹرز جب آپ کے سائب اقتدار صاحب حیثیت جب وہ چوری کرتے ہیں تب ملک ختم ہوتا ہے چائنا نے جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے ساڑھے چار سو تقریباً ساڑھے چار سو وزیروں کو انہوں نے سزائیں دی ہیں پچھلے سات سال میں تو کوئی بھی ملک جب تک انصاف قائم نہیں کرتا وہاں خوشحالی نہیں آتی جب تک رول آف لا نہیں ہے ڈیموکریسی نہیں آتی ڈیموکریسی کسی آپ جب رول آف لا کا مطلب ہی ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی ہوتی وہ ہے جو قانون کے سامنے سب کو ایک برابر کر دیتی تو جب آپ کے ملک میں رول آف لا نہ ڈیموکریسی نہیں آتی آپ یہ تماشا دیکھ لیں پاکستان میں آئین کہتا ہے کہ نبے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں وہ سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی دن میں الیکشن نہیں اور بہانے مار رہے ہیں کہ کوئی جی پتہ نہیں پیسے نہیں ہے پیسے سوچے کہتے پیسے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے یہ تو ڈائریکٹ یہ بھی آئین کی کانٹریوینشن ہے سو so, ہمارے ملک کے اندر جب تک ہم رول آف لا اسٹیبلش نہیں کرتے جو میں نے چھبیس سال پہلے اپنی تحریک شروع کی تھی انصاف کی تحریک مینز رول آف لا تو یہ تو نمبر 1 چیز تھی مدینہ کی ریاست میں خوشحالی بعد میں آئی پہلے ادر اور انصاف آیا دوسری چیز اتنی بڑی ہے سوورنٹی دیکھیں ایک لا الہ اللہ کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں آزاد ہوں میرا ملک آزاد ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کا ملک غلامی کرے کبھی کسی سپر پاور کی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھلائے یہ بالکل لا الہ اللہ کی کانٹریوینشن ہے ایک اسٹیٹ کی سوورنٹی جب وہ سبجوگیٹ کر دیتی ہے اپنی سوورنٹی اچھا اس کو بھی اور ڈیفائن کر دیں کہ جب ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی اس کا کیا مطلب ہے انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کی فورن پالیسی بنتی ہے اپنے لوگوں کے مفادات کے تحفظ دینے کے لیے ہم اپنے ملک کے فائدے کے لیے فورن پالیسی بناتے ہیں اپنے لوگوں کے جس کو نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں اب ہمارے ملک میں یہ تو بنتا بھی ایسے رہا ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا اور لوگوں کی فورن پالیسی کے انٹرسٹ کے لیے ہم نے وار آن ٹیرر میں حصہ لے لیا اور اپنے اسی ہزار لوگ مروا دیے تھوڑے سے ڈالرز کے لیے اور صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس کا نتیجہ کیا ہوا نہ امریکہ خوش ہوا اپنے لوگوں کی تباہی کر دی اور چھوٹی سی ایلیٹ جو اوپر بیٹھی ہوئی اس کا فائدہ ہو گیا باقی عوام میں اسی ہزار لوگوں یعنی سارا اپنا قبائلی علاقہ اس کو اجاڑ کے رکھ دیا پختونخوا کے صبح کے اندر تباہی آئی لیکن فائدہ کس فائدہ تو صرف تھوڑے سے لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو جب ایک فورن پالیسی آپ کی بنتی ہے کسی اور کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے آپ آزاد نہیں ہوتے اب روس میں مثال دیتا ہوں ہم نے روس سے کیوں اچھے تعلقات کیے کرنے کی کوشش کی ہم نے اس لیے کیے کہ ہمیں روس سے دو چیزیں چاہیے تھی ایک ہمیں ان سے گندم چاہیے ان سے ہم, سو, ہماری کوشش تھی ان سے سستی گندم لیں کیونکہ پاکستان کو بیس لاکھ ٹن کمی تھی جب ہمارا دور تھا گندم کی اب اس سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے گیپ ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمارا اس وقت جو بھی سیلاب آیا اس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ ہماری وہ گندم کی پروڈکشن ہوگی وہ کم ہو جائے گی اور پھر ایک دم دنیا میں تیل اوپر چلا گیا اور جب روس اور یوکرین کی یہ لڑائی ہوئی تو اس سے اور تیل اور اوپر چلا گیا تو ہم نے میں جب گیا ہم تے کر کے آ گئے تھے میں نے صدر پوٹن سے طے کر لیا تھا کہ جس طرح ہندوستان کو سستا تیل دے رہے ہیں ہمیں بھی وہ سستا تیل دے یہاں واپس آئے تو یہاں جناب ہمارا آرمی چیف کہتا کہ نہیں کنڈیم کرو روس کو کیونکہ انہوں نے یوکرین میں انویڈ کر دیا ہم نے ان کو سمجھ... اس کو میں نے بتایا کہ ہندوستان تو نہیں کنڈیم کر رہا امریکہ کا وہ اسٹریٹیجے کہ ہے کوڈ کا ممبر ہے وہ تو نہیں کنڈیم کر رہا تو ہم کیوں ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے جو ہندوستان رہ رہا ہمارے آرمی چیف نے آپ یہ سوچے کہ خود ایک یعنی گریڈ 22 ٹو نے بیٹھ کے ایک سیکیورٹی کا سیمنار تھا اس نے خود کنڈیم کر دیا روس کو ہم ان سے سستا تیل رہے ہیں اس نے کنڈیم کر دیا اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اب اس سے نتیجہ کیا ہوا ہندوستان کا جو مہنگائی تھی انفلشن تھی وہ کوئی ساڑھے سات تھی دنیا میں تیل اوپر گیا کیونکہ لڑائی جب ہوتی رہی تھوڑا اور اوپر چلا گیا ہندوستان کی انفلیشن ساڑھے سات سے ساڑھے پانچ پہ آ گئی پاکستان کی انفلیشن بارہ تھی ہماری بارہ پرسنٹ سے انفلیشن تیس پرسنٹ پہ چلی گئی کیونکہ ہم مہنگا تیل لے رہے تھے تیل کی قیمت اوپر چلی گئی اب نقصان کس کو ہوا پاکستانی عوام کو میں یہ کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کہہ رہا تھا میں تو اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں ہمیں سب سے برانی چاہیے ہمیں کیوں ہم کسی کی لڑائی میں کیوں پڑے ہمیں انٹرسٹ اپنے لوگوں کا ہونا چاہیے یہ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہوتی ہے لیکن جب آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنی فورن پالیسی بناتے ہیں اور اپنے لوگوں کو قربان کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج پاکستان میں مہنگائی کی لہر ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا پریشر کیونکہ آپ زیادہ پیسے دے رہے ہیں تیل کے لیے ڈالرز آپ کے جا رہے ہیں آپ کے ڈالر ریزرو پر فرق پڑ گیا آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے کم ڈالر ریزرو نہیں جو آج ہیں جس کی جس کے اثرات آپ آپ دیکھ رہے ہیں تو تیسری چیز تیسری چیز ہے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اپنے کمزور طبقے کی حفاظت کرنا جس کو فلائی ریاست کہتے ہیں جو, جو ایک علامہ اقبال جب اسپرچل ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے وہ اس, اس کے پیچھے کیا تھا کہ ایک ڈیموکریسی جس میں انسانیت کی قدر ہو جو ہیومین ہو اور یہی یہی آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ سکینڈینیویا چلے جائیں آپ نے اگر وہ جو سوچ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست میں جو فلائی ریاست بنائی تھی آج اگر آپ نے اس کی مثال دیکھنی ہے تو سویڈن ڈینمارک اور ناروے چلے جائیں بہترین قسم کا انسانیت کا وہاں نظام ہے خوشحال لوگ ہیں میری کنٹینشن یہ ہے کہ جب تک آپ عدل اور انصاف نہیں معاشرے میں رائج کرتے اور ایک فلائی ریاست انسانیت کا نظام نہیں بناتے اللہ کی برکت نہیں آتی معاشرے پہ اور یہی آپ دیکھیں کہ وہاں خوشحال ہیں آپ کے لوگ ترستے ہیں وہاں جانے کے لیے اسکینڈونیویا کبھی پوچھیں جو پاکستانی ہی رہتے ہیں وہاں اسکینڈونیویا میں وہ کتنی تعریف کرتے ہیں ان کو سمجھ ہے کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے اور ہم نے پوری کوشش کی ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہم ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ تھا کہ سارے پاکستان کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو دس لاکھ روپے کی کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے یہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ ساری ریسرچ بتاتی ہے کہ جب بھی جب بھی ایک خاندان جو غربت کی لکیر سے اوپر بھی ہے اس کے اوپر اگر ایک بیماری آتی ہے تو وہ بیماری اور بڑی بیماری تو اس کے لیے وہ قرضے لے لے کے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں یہ غربت کا ایک بہت بڑا وجہ ہے کہ ایک, ایک خاندان میں بیماری آ جاتی ہے تو ہیلتھ کارڈ یہ پروٹیکشن تھی لوگوں کی اس کی تعریف دنیا میں ہوئی لانسٹ میڈیکل جرنل ہے دنیا کا اس نے تعریف کی انہوں نے کہا کہ ہمارے سے امیر ترین ملکوں کے پاس بھی اس طرح کا یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے جو پاکستان میں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے وہ رول بائی کر دی ہے اور وہ ایک ایسی چیز تھی کہ صرف یہی نہیں کہ پروٹیکشن تھی ہمارے پچاس فیصد آبادی سفید پوش کے لیے بھی کہ وہ کسی بھی یعنی پرائیویٹ ہاسپٹل میں غریب لوگ جا کے اپنے ہارٹ کے اندر اسٹینٹس ڈلوا سکتے تھے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں پہلی دفعہ پاکستان کا غریب آدمی جا کے اپنا علاج ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کروا رہا تھا اور دوسری چیز کہ دیہاتوں کے اندر پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل بنانے کے لیے جا رہا تھا کیونکہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے اب وہ سب کچھ رک گیا ہمارا جو احساس پروگرام تھا وہ دنیا نے ایک کیا اسٹینفرڈ یونیورسٹی نے اپنی رپورٹ کی احساس پہ اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے اندر ہیلتھ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر یہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے فلائی ریاست کی طرف پاکستان جا رہا ہے تو جو بھی ملکوں کے اندر ظلم ہوتا ہے جو قدر نہیں کرتے اپنے کمزور طبقے کے جدر غریب اور امیر میں فاصلے بڑھتے جاتے ہیں جدر غریب کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کرتا ایک معاشرہ میری یہ مان ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی برکت نہیں آتی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پہلا پیسہ آئے گا پہلے قوم کے اندر پیسہ آئے گا اور پھر ہم اس قوم کے اندر فلائی ریاست لے کے آئیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے پہلے آپ فلائی ریاست لیتے ہیں عدل و انصاف قائم کرتے ہیں پھر قوم میں خوشحالی آتی ہے جو کہ مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا شروع میں تو بڑے مشکل حالات ہیں مسلمانوں کے لیکن انہوں نے آتے ساتھی فلائی ریاست اور انہوں نے عدل اور انصاف قائم کیا اس کے بعد خوشحالی آئی اور یہی ماڈل پاکستان کو فالو کرنا ہے کیونکہ اب تک ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جی پہلے پیسے آئیں گے اور پھر فلائی ریاست بنے گی جو نہ پیسے آتے ہیں اور نہ فلائی ریاست بنی ابھی تک لیکن اس سے بھی پہلے عدل اور انصاف سب سے امپورٹنٹ ہے جس کے لیے یہ جو میری ساری حقیقی ازادی کی تحریک ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں سب کو مل کے ایک انصاف کے نظام رول آف لاء کے لیے لڑنا چاہیے کہ جب تک سب طاقتور طبقے قانون کے نیچے نہیں آتے جب تک قانون طاقتور کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کر طاقتور مجرموں کو جب تک ان کو این دیتا جائے گا پاکستان چھوڑیں کسی بھی دنیا کے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جدھر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار کرتا ہوں ابرار آپ کا بھی اور بابر آپ کا بھی کہ آپ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پاکستان کی انٹلیکچولیڈ سے بات چیت کرنے کا بہت بہت شکریہ